Pozdravljeni, moje ime je Lijon. Svoj stil lahko opišem kot klasičen in brezčasen, a vseeno modern. Po naravi sem precej romantična in razgrana. Se tako vidiš tudi ti, potem sem kot nalašč zate. Sem polna življenja, zato me najbolj veseliko zasijem v središču pozornosti. Vsak prostor napolnim svojo edinstveno karizmo in zapelivo silhueto. Vse okrog sebe s prefinjeno klasično lepoto. Tiste, ki jim je pomembnejša notranjost, navdušim svojo funkcionalnostjo in prilagodljivostjo. Topli toni mojo povezanost z naravo. Obožujem tudi vzorce narave, tiste geometrijsko popolne ali igrivo mehkobne. Najbolje mi pristajajo decentne barve in obožujem dodatke v nežnih otenkih. A najraje sem obkrožena z ljudmi, z njimi preživljam svoj prosti čas ter jih zapeljem z odlično hrano. Nisem samo kuhinja, sem Lion Classic. Edinstvena prezročajna kuhinja v klasičnem stilu